Jeg og jeg vi blevet velkommen til 30.000 glade studerende. Der var det fuldstændig vanvittigt at høre et brøl fra, jamen, hvad der føles som hele Aarhus, øh, lyde fra alle sider af en. Vi stod ude på midten af Tømmerfladen øh, og havde ikke sagt ret meget, før vi nærmest blev blæst om kul af alle de glade studerende. Og det var fuldstændig vanvittigt. Mit navn er Frederik, og jeg var arrangør på Kapselnæsenet 2018. Mange i veje, så var det gået op for os, at vi havde adgang til en gummibåd, og vi har nok haft adgang til to. Og at vi så ville starte en sejlads her nede på søen, som på, skal sige, i sin opsætning og i, sit, i sin karakter skulle minde om de her otte ro mellem Cambridge og Oxford som hvert år løber af staten på, på, på Ripper Thames. Jeg hedder Jens Finder Jensen, og jeg var medarrangør for en bil i kurs for kapsalasen i 1991. Selve kapsalasen, øh, øh, som jeg husker det, foregik nogle her, hvor den foregår i dag. Og så sejlede vi frem og tilbage efter de gængse regler, at man tager herover, bunder en øl og løber 10 gange rundt om den og sejler tilbage igen. Der har en 20-30-40 måske 30, 40 mennesker over på den anden side og kigget på, på, på festen her. Men hensyn til dem, der vandt så uh, jeg er der ikke så meget i tvivl om det. Uh, umbilikus vandt altid dengang. Uh, uh, uh, uh, dels fordi vi var vanvittigt gode, men også fordi alt var tilladt. Vi var så heldige at få den uh, det gyldne bækken med hjem i år efter at have sejlet et uh, vanvittigt første hit, hvor bølgerne gik rigtig højt, og uh, siden da en finale, hvor bølgerne gik, og muligt endnu højere. I det øjeblik vi vandt, der kunne jeg se, alle de andre umbejer sprænge vandet op på øh, den anden side. Øh, og man kunne se, at allerede da de ramte vandet, var der nogen, der også fik øh, tøj i øjnene. Det var simpelthen helt vildt vanvittigt. Det er noget, de har, øh, de har kæmpet øh, for i, øh, igennem rigtig mange måneder, og nogen igennem flere år. Det gyldne bækken øh, var ikke gyldent i starten. Det var ikke, vi købte hos en helt almindelig øh, hospitalskrusist. Øh, øh, og som var med ret tidligt. Jeg tror ikke, det var der ved den første erlads, men ret tidligt kom det her bænken på dagsordenen, og var det, vi sejlede om. For at kunne få kapserladsen til at fungere, så er der selvfølgelig et hav af frivillige, som hjælper med en hel masse forskellige ting. De frivillige de hjælper med at sætte op, de hjælper med at afvikle en masse ting på dagen, og så hjælper de også med at øh, øh, gøre pakken ren og pæn igen bagefter. Grunden til, at jeg var med til at arrangere i år, det er fordi, jeg brænder rigtig meget for øh, de frivillige fællesskaber, og øh, det med at stable noget på benene, som er kæmpestort og til glæde for rigtig mange. Jeg har tænkt over, hvorfor at man ligesom melder sig ind i en festforening. Der er også mange andre ting, man kunne tage sig til på, på studiet, og jeg er ret sikker på, at det, der fik os til at, at træde ind i festforeningen, det var det, at man kunne se, at der var andre, der havde det sjovt, og de havde en fest. Der. Jeg synes, den øh, udvikling, Kapsalagsen har været igennem siden øh, starten har været øh, helt fantastisk og helt fenomenal Og er helt uforståelig for en, der har været med til at starte det. Det her er Ubilicus Rum. Det er en medicinsk festforening. Og det er hernede, at festforeningen holdt til igennem rigtig mange år efterhånden. Her rundt på væggen kan man se øh, de tidligere medlemmer helt tilbage til 92. Jeg tror der kommer til at gå lang tid før jeg helt har forstået sådan alle de store oplevelser vi egentlig havde den dag og hvor hvor stort det egentlig var. Har du gode minder fra din tid på AU? Del dine billeder med os på Facebook eller Instagram.